لك الحمد يا رب الملا واسع الاكوان، لك الحمد تعداد النجوم السماويه لفتني بشاره والسعاده لها عنوان، يقولون مبارك يا عرب جاله بنيه، يقولون مبارك يا عرب جاله بنيه الملا واسع الاكوان لك الحمد تعداد النجوم السماويه لبسني البشاره والسعاده لها عنوان يقولون مباركه عرب جاله بنيه ابارك واهلي وتهديك يا بنت الغلال اللؤلؤ والمرجان تغني لك للحانب فيات شعرية حساد دايم ايامك من السعد مضوي. ما راجل مكرم كريما ضيفا العريب الجديد وصيت الافعال المرويه من الحربي ومن العز بن سالف على السمان الحربي والحبي والعزاوي الحربي الحربي والحبي والعزاوي